Gutsi daki gu izurriteo eta dakigun gutxi hori gehien bat txinan izandako kasuetan oinarritzen da. Anaz izen e, gaitza edatzen eta e, anguak dira lehenengo ikerketen emaitzak. Hoien artean, nabarmentzen da adinekoak izan direla gogorren kolpatu izan direnak. Eta eriotza gehienz argi, ba, irurogei eta bost, irurogei hamar urtetik gorakoetan gertatu dira haien ganfokoa jartzeak ordea desitxuratu egiten du argazkia. Badirudi, gaztei ez diela ezer egiten. Baina hori okerra da, hori pentsatzeak gainera, ondorio larriak ekarri ditu eta hori gero ora ikusi da. Ze pentsatzeak gazteei ez diela ezertan eragiten, azkenean ekarri du asintomatikoek edo etzeuzkatenak sintoma larriak, ba ez gordetzea prebentzio neurria behar bezain zorrotz, eta beste pertsona badatzuk kutsatzea, eta horrek ekarri du ba, gaitza askoz gehiago edatzea.